Muaz kecik dengan Nabi. Itulah wayak kepada aku. Amalah yang boleh memasukkan aku di dalam syurga dan menjauhkanku dari niakau. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Setah ada lagi dah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pagi hari Jumaat akhir bulat Sofa tahun 1443 Hijrah eh, Jumaat akhir dah kita ni Duduk di bulat Sofa Nak masuk bulat Rabi'ul Awal, Minggu depan Jadi uh, kita tengok sikit sebanyak Saya tak katanya inilah sebagai pengajian kita Pagi hari Jumaat Tahniang Somo-somo saya taknya 20 tahun untuk pengajian kita Dari hadis-hadis nabi kitab namanya Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah rekah saya dari 14 kitab usul kitab-kitab as-sunnah dihimpun oleh Saleh Ahmad Asyami patu uh, cuba kita tengok nah tadpai dah saya pilih-pilih isi ha, baca kepada kita sebenarnya saya terjemuh habis belakang dah nah mukadimah dia banyak jadi, nak no ayat katanya 14 lah kitab tu Gapa kitab dia ha, Cuba kita tengok Muwatak Imam Malik Yang kedua, Musnad Imam Ahmad Yang ketiga, Al-Jami' As al sahih Bagi, situ dah, bagi Imam al, -Al bukhari Yang keempat, Al-Jami' As al sahih Bagi Al-Imam Muslim Yang kelima, Sunan Al-Imam Abi Dawud Yang keenam Jami' Al-Imam Tirmidhi yang ketujuh Sunan Al-Imam Al-Nasai Yang kelapa Sunan Al-Imam Ibn Majah Yang kesemilai Sunan Al-Imam ad darimi Yang kesepuluh as Sunan Al-Kubra Bagi Imam Al-Bayhaqi Yang kesepuluh Sahih Al-Imam ibnu Khuzaimah yang, ketiga, yang kedua belah Sahih Al-Imam Ibn Hibban Yang ketiga belah Mustadrak Bagi Imam Al-Hakim al Dan yang kepa' belah Al-Ahadith Al-Mukhtarah Bagi Imam Al-Maqdisi Jadi Semua Pa' belah Kitab tu dah Hipung dia nya, ni saya tulis dalam ketah ni Adanya seratus ribu Seratus Sepuluh Seratus empat belah ribu Seratus Semilai puluh pat Neng sen, neng menisipan, neng roi Kalsipsi, hadis Tua kitab ni Dia hipung semua tu Lepas tu dia ya, perekah, perekah, perekah Sebab tak sewa si, jadi berulah hadis Maka tubiknya Tiga ribu sembilan ratuh dua puluh satu. Daripada seratuh ribu lebih tu. Dia jadi kecil-kecil-kecil-kecil-kecil. Tiga ribu sembilan ratuh dua puluh satu. Masya Allah. Kalau kita ngaji seratuh ribu hadis ni. Boleh jadi seumur hidup kita. Boleh jadi tak Tapi. Syekh Saleh Ahmad ash ni. Dengan usaha dia. Maka dia pereka, pereka, pereka. Dia tak seru jadi hadith. Duk berulem. Ada dalam imam tu. Ada dalam imam ni. Dia nak jadi sore. Maka dia pereka. 3,921. Ini ha, Alhamdulillah. Cuba kita tengok. Nah, tak Bahagian yang pertama, akidah. Kitab yang pertama, Islam dan iman. Ini ha, masuk insyaAllah. Kita akan belajar. Nah, baca. Lepas tu. Ketah ni sebab tu saya... Ayatnya boh Boleh dari tu Sebab tak sewa Klik Kalau buat klik Minggu depan Terlupa ha, Terlupa Tak buat hari ha, tu. Tulis tulis tulis Nama kita Sudah Setelah lagi Tak sini Tak sejek Bo sudah Terjemuh Ngaji habis Satu kurah ni Saya buat hari Hak baru lah ha, Jadi Hak kita ngaji habis Jadi Hak kita selalu lah ha, gitulah. Jadi fam fam tu tak sewa si, Jadi tukar Hak kita Hak kita Takut takut kan orang okay, dia ya tak sedaq boleh aku nama Allah. tapi ngaji file hok mamak. Masa tak sedaq kan. Jadi ya kita nak ngaji ngaji hok kita, file hok kita, nama kita. Sebab tu tulis we jadi cerak lalu nak tulis bahasa siak ke bahasa melayu, tulis di nama kita di file tu selalu nak. Gitulah. Nah. Jadi alhamdulillah masuk di dalam bab yang pertama Arkanul Islami wal Iman. Bab rukun Islam dan iman. Yang pertama, nah ni mula yang pertama daripada 3,921 hadis, ha, kita ngaji yang pertama hari ini hadis ni muttafaqna ada muttafaqna ada ini dalam istilah hadisnya hadis yang diitivok oleh Al Bukhari dan Muslim. Atu ha, sebab tu bila kita dengar, ada orang baca baca baca hadis ya katanya muttafaqna ada artinya hadis itu disetujui oleh Al Bukhari dan Muslim. An Ibn Umar radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bunyan al Islam ala khamsin Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamissalah wa itais zakah wal hajj wa saum ramadan Ada Al Bukhari nomo 9 dan Muslim nomo 11 Maksudnya dari Ibn Umar Ibn Umar ini pun istilah dalam bahasa hadith iaitu Abdullah bin Umar dia tak panggil an Abdullah bin Umar dia tak panggil ibnu ibnu ni artinya anak anak siapa anak Umar ha, dia ada ke apa ni sebagai contoh dah. ibnu Mas'ud ibnu Abbas ibnu Umar ani ha, istilah dia panggil ibnu ibnu semua tu nama Abdullah belaka Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas ha, jadi hadis yang pertama ni dari Ibnu Umar Na anhuma berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam dibangunkan di atas lima perkara. Bukan islah lima perkara tapi islah itu adanya Tapok lima tapak ni. Ha patu bina di atas lima perkara tu. Iaitu nya bersaksi bahawa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Alhamdulillah. Jadi, kalau kita ngaji sekarang ni, saya pun tak ada nak hurai banyak. Inilah hadis Nabi yang ramai katanya. Mula-mula tapak Islam di Makassar. Yang kedua. An Mu'adz bin Jabalina radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Saya baca cepat sikit dah. Pok kita pun mata kena baca cepat. Ha tak kena gedeh. Fi safarin fa asbahtu qariban minhu wa nahnu nasiru. فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار من النار قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم قال ثم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملائك ذلك بكل بملائ بملائك ذلك كله؟ قلت بلى يا رس قلت بلا يا نبي الله قال فأخذ بلسانه فقال قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله الله وإنا لم أخذون بما نتكلم به فقال ثاكلتك أمك يا معاز وهل يقب الناس في النار على وجوههم أو على أو على, أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidhi 2,900 Neblah Dan ibnu Majah 3,973 Hadis ini adalah hadis sahih Maksudnya Dari Muaz bin Jabal RA, Berkata Aku pernah bersama Nabi SAW Dala suatu perjalanan Nah Aku berkata ni Muaz kecek dengan Nabi Masya Allah nah, Wahai Rasulullah Beritahulah kepadaku amalah yang memasukkanku ke dalam syurga. Tengok, sahabat yang tanya. Tanya benda yang peluk terlalu. Itulah wakil kepada aku. Amalah yang boleh memasukkan aku di dalam syurga dan menjauhkanku dari ni aku. Allah. Tanya mudah ya? Lepas tu benar yang tanya. Baginda menjawab, Engkau bertanya kepadaku suatu perkara yang besar tetapi sebenarnya ia ringan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Allah dah. Pas kita pun nak jadi Allah Taala mudah mudah kita boleh masuk di dalam syurga jauh daripada neraka. Mintak semua ya Allah, wajadilah aku mudah masuk syurga mu. Gitulah. Lepas pada tu jap. Amalan itu ialah engkau beribadat kepada Allah dan tidak menyengutukannya dengan sesuatu maknanya jangan syirik beribadat patu jangan syirik ko aku nalurah dua tu Jangan syirik dengan Allah mendirikan salat menunaikan zakat berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah tengok tak ada payah dah mula-mula tu nampak pentahan Islam ya lah beribadat semaya puasa zakat ibadat haji habis situ kemudian baginda bersabda dah Muaz tanya Nabi, Nabi kata boronglah dah. Oh, Royak panggillah dah. Kemudian baginda bersabda. Baginda-baginda ni baginda handu tanchu nam, nama Nabi. Dia tak panggil dia, tak panggil beliau. Ha ni? istilah bahasa Melayu dah. Baginda ni dia guna untuk Nabi dan untuk raja-raja baginda dia panggil. Nah. Bersabda Nabi katakan "Mahukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan?" Masya-Allah. Nak masuk dalam syurga nak dak pitu kebaikan. Okay? Puasa adalah perisai. Nabi kata, "As-sawmu junnah." Perisai-perisai ni maknanya kroq kambang, kroq pongkan. Sebab tu bila kita puasa, kita tak mupak kat orang, tak tengok benda-benda hak -benda maksiat, tak buat benda-benda hak -benda karut. Cheh, okay, kalau dia orang puasa buat lagi maksiat, iyalah puasa dia tak boleh, tak boleh jadi kroq pongkan dia. Nak no sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api sebab tu kita pun kena we ada ke apa? adanya sedekah walaupun sikit sebanyak we ada sedekah we kepada orang tu we kepada ni sama ada duit kau makan ni kau pakaian kau ke, gapo kertas kau ke. jalah ni sedekah kertas niat ilmu tak? dan solat seseorang pada pertengahan malam Allah ni nabi sebut augi okay, semaya pada waktu malam iaitu semaya apa semaya tahajud kemudian beliau membaca baginda membaca tataja fajunubuhum al-madajid yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wamimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu ta nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'malun ya surah sajdah ayat yang ke-16 sampai 17 ayat ni kita baca boleh katakan okay. orang okay, seluruh dunia baca Pagi-pagi, hari Jumaat, semaya subuh Baca, tapi baca, baca, baca baca baca nga Tak, tak serah Kita baca tu masuk dalam hati kita Sebab apa? Orang yang jadi makmum pun Tak khusyuk, orang yang jadi terima pun baca Mengikut ahdiah mengapa Tapi kalau sekiranya kita ingat baca Serta kita reti makna We meresap masuk dalam hati kita Masya Allah, tu hai rakyat ni Benda yang Maha secan, yang tu hai Tak seri kita tahu atas muka dunia ni tapi bila kita duduk dalam syurga, itulah yang kita akan tahu. Gak apa tu? Maksudnya, mereka merenggangkan diri dari tempat tidur. Maknanya tu, herpuji, orang yang bangun pada waktu malam. Gengih tempat tidur dia, bangun. Yang ni sedikit sangat tidur. Kerana, gak tu? Kerana mengerjakan sembahyang tahjuk dan amal-amal soleh tu nak tahu katanya kita berjuruh tak berjuruh bangun ke dak sembahyang tahajud. Yang hidup katanya oh tengah hari kita oh banyak kerja dakwah tu kerja ni buat ga tu buat ni kegiatan agama tapi malah kamu. Tak hidup amalan malas jangan berdoa yak katanya kita orang soleh. Tu saya kata kepada diri saya sendiri. Nah. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaan Do Ya Allah Sebab tu setengah-setengah hari tu Bik air mata Bik Ngalir air mata Serta dengan perasaan eh, Ingin memperolehi lagi Kerada airnya Minta Ya Allah Aku banyak dosa Muredakanlah Gapur segala ya Yang aku duk buat Aku duk usaha Muredakanlah Masukkanlah aku dalam syurga Dan mereka selalu pula Mendermakan Sebahagian dari apa Yang kami beri kepada mereka Maknanya Kua kapau kita tu kepada orang fakir, orang miskin orang susah, orang payuh Masya Allah nah, jangan kupik, jangan kedekuk maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persedia eh, persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan mengembirakan sebagai balasir bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan tak ada siapa tahu Benda yang Allah Ta'ala rahsiakan Benda ni Yang nak wayak di akhirat sikit lagi Masya Allah Benda yang dirahsiakan Ataupun yang disusut Itu tak buka di atas muka dunia Tapi buka sikit lagi, buka di akhirat Kemudian Baginda bersabda Nabi, hubung lagi tak? Saya pun hubung sikit lagi dah Masa ada sikit lagi, ada 23 minit lagi Baginda bersabda Mahukah engkau Aku tunjukkan pokok segala perkara agama. Tiye dan kemuncaknya. Ha, ini nabi dak kepada Muaz bin Jabal. Aku menjawab, ni aku ni siapa ni? Muaz. Yo, wahai Rasulullah. Baginda bersabda, nabi kata pokok segala perkara agama ialah Islam. Ha nah, tu kita kena ingat, katanya pokok segala di dalam karuh agama ni iaitu nya Islam. Tak ada Islam maka amal soleh tak pakak. Gitulah. Tiangnya adalah solat dan kemuncaknya adalah jihad. Kemudian baginda bersabda, "Mahukah engkau aku beritahu sesuatu yang dengannya seseorang manusia dapat memiliki semua amalan itu?" Ani ha, nabi nak royak benda hok peluk-peluk, hok molek-molek, hok meka-meka nak royak. Aku menjawab, "Ya wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah." Lalu baginda memegang lidahnya. Masya-Allah, ni Nabi jelal lidah, lidah Nabi jelal lidah, Nabi pegang. Serta bersabda, "Lepas hadat tu Nabi royak kepada Muaz, "Jagalah ini." Jaga ke apa? Jaga lidah. Ha. Jaga mulut ni. Ha, gitulah. "Wahai nak apa ni? Jagalah ini." Aku bertanya, "Wahai Nabi Allah, Apakah kita akan diazab kerana perkataan eh, buruk yang kita ucapkan? Ha, tengok. Jadi Muaz tanya boleh jadi dia tahudah ataupun yang nakwi Nabi jawab. Kita ni kena azab dengan sebab hak kita duk kecek ni. Kong. Sebab tu Nabi ya pergi lidah ha? menjaga molek ni. Lepas kita pun apabila baca hadis ni jaga molek lidah kita. Nabi yang baginda menjawab, Semoga engkau selamat wahai Muaz. Bukankah manusia itu tersungkur muka atau hidungnya ke dalamnya aku Kerana ucapkan lidah mereka Kalau kecek bahasa kapung pak kita ya? Dukkah manusia dia semay muka masuk dalam api ni aku Dengan sebab benda ni Sebab lidah Kena semai muka masuk dalam api ni aku Maknanya Kecek benar tu benda ni Masya Allah Tak patah lidah Ingat molek Dan nak jauh daripada api ni aku Salah satunya lidah sebab tu Nabi, Rakyat, semua hadis ni Adalah kamtab Bagi Muaz Tanya Tunjukkanlah jalan jala kepada aku Masuk aku dari syurga Jauh aku daripada api ni aku ha, ni dah. Lepas tu kita sub kat ni Lepas tu ngaji pula mengurpa Hadis yang ketiga Nah Harap katanya insyaAllah kita akan Boleh ngaji semua Saya pun insyaAllah Akan terjemuh Rera-raai Agak kepada kita semua ha bubuh dalam fail semula kata klik semula waktu mengurpe kita pakai ngaji ha ni pula baru habis kuliah kita buat baru pula gitulah nak wallahu a'lam wa ala wa alihi wa sahbihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh